این داستان چوپان کوچولو و دره سبز. چوپان کوچولو پسر مهربان و خوبی بود. او یک گل گوسفند و یک سگ خابالو داشت. چوپان کوچولو عاشق این سگ و گوسفندانش بود. چوپان کوچولو و خابالو هر روز گوسفندان رو برای چرا به دشت سبز که پر از علفهای تازه بود می بردند. چوپان کوچولو برای گوسفندان نی می‌زد. صدای نیو او بسیار زیبا بود و خابالو و گوسفندان صدای نی چوپان خودشون رو خیلی دوست داشتند. یک روز صبح که چوپان میخواست به طرف دشت بره دو نفر از اهالی ده پیش اون اومدند و گفتند چوپان کوچولو ما از مردم ده شنیدیم تو این نزدیکی یه گرگ اومده خیلی مواظب باش گرگا خطرناکند. ممکنه به گوسفندای تو آسیب بزنه آره راست میگه خیلی دقت کن باش گرگا خیلی خطرناکه چوپان کوچولو خندید و گفت گرگ چه حرفا و بعد گوسفندان را راهی کرد و به طرف دشت براه راه افتاد اون روز هوا خیلی خوب بود چوبان مثل روزهای قبل زیر سایه درختی نشست و به درخت تکیه داد تشمانش رو بست و مشغول نیزدن شد خابالو نگاهی به چوبان کرد و روبروی اون دراز کشید و خوابید گوسفندان هم مشغول خوردن های تازه و خوشمزه شدند. ناگهان صدای بابعی گوسفندان بلند شد. چوپانکوچولو کوچولو سریع چشماشو باز کرد. خابالو هم بلند شد و به طرف گوسفندان دوید. چوپان کوچولو گیج شده بود. ولی خیلی زود به خودش اومد و ترس و استرس رو از خودش دور کرد. چوب کلفتش رو از کنار درخت برداشت و به طرف گرگ دوید. گرگ به یکی از ها حمله کرده بود ولی چوپان و خابالو خیلی زود تونستند اون رو فراری بدن. بعد چوپان کوچولو با عجله گوسفندان رو جمع کرد. بعد از فراری دادن گرگ چوپان و خابالو گوسفندان رو سریع جمع کردند حال بره کوچولو زیاد خوب نبود چوپان بره رو بغل کرد و با عجله به همراه گله و خابالو به ده خودش برگشت چوپان داستان ما خیلی ناراحت شرمنده و خجالت زده بود دائم با خودش می میگفت ای کاش بازیگوشی و تنبری نمیکردم اون وقت دیگه این بلا سر بره کوچولوی من نمیومد. اومد. همینطور که با خودش درگیر بود، چوپان کوچولو به ده رسید. برره رو به خانه برد و زخمهاش رو مداوا کرد. از فردای اون روز چوپان کوچولو دیگه به اون دشت سرسبز نرفت. اون به دشت کم آب و علفی در نزدیکی ده میرفت. چوپان اون ناراحت بود، که دیگه برای گوسفندان نی نمیزد. اون دشت خشک و کم آب و علف بود و گوسفندان بیشتر اوقات گرسنه می‌موندند و هر روز لاغر و لاغرتر می‌شدند. بر کوچولوی داستان ما هم دیگه حالش خوب شده بود و به همراه گله به دشت می‌آمد. احالی ده نگران گوسفندانشون بودند. چوب پانکوشولو دیگه نمیدونست چی کار کنه. اون اصلا دلش نمیخواست به دشت سرسبز بره چون میترسید گرگ دوباره بیاد و به گلش حمله کنه و از طرفی این دشت گرم و کم آب و علف هم اصلا به درد چرای گوسفندانش نمیخورد. چوپان پانکوشولو خیلی حالش گرفته بود، خیلی ناراحت بود. تا اینکه یک روز پیرمردی که در همون نزدیکی ها زندگی می کرد به نزد چوپان کوچولو اومد. پیرمرد وقتی چوپان رو ناراحت دید، دلیل ناراحتیش رو پرسید. چوپان کوچولو یک آهی کشید و مشکلش رو برای پیرمرد گفت. پیرمرد مهربون گفت: من تو دره سرسبزی زندگی می کنم. اونجاست. نگاه کن، دقیقاً پشت همین کوه خیلی سرسبز و زیباه. یه رودخونه زلال و پر آب داره و یه دشت کاملا سرسبز و عالی جمع میده برای چرای گوسفندان. در زم اینم بدون هیچ گرگ و جونور درندهی همونجا نیست. بعد از صحبتهای پیرمرد، چوپان کوچولو گوسفندهاش رو جمع کرد و به همراه پیرمرد به دریه سرسبز رفت. پیر مرد راست میگفت: اونجا خیلی زیبا و سرسبز بود. اون روز گوسفندان تا شب از آب زلال رودخانه نوشیدند و علفهای های تازش رو خوردند. و شب سر غبراغ به همراه چوپان کوچولو به ده برگشتند. از فردای اون روز چوپان گوسفندان رو به دره سرسبز می برد. و با دقت، موازب گوسفندان بود تا اتفاقی براشون نیفته و گرگ به اونا حمله نکنه خابالو هم دیگه نمیخوابید و مثل چوپان موازب گله بود بچه های خوب، داستان ما در اینجا به اتمام رسید امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید